Tak letos nám ke 40. výročí pořadatel připravil hodně e, tvrdou trať pro závodníky. E, v pískách ho jsme hrozně rádi, je to je extrémně náročné. A i to, že vlastně Peru, je, je skutečně zajímavé. I pořadatel vlastně organizačně to každý rok posouvá dál a musím říct, že to všechno funguje čím dál tím líp. Naši trklukaři se stále posouvají vlastně každou etapu vlastně na čelnější místa. Velmi jsme potěšeni z kluků z Martina Plechatého, z Borise Vaculíka s Fordem v autě, protože vydávají perfektní vlastně výsledek na to, že neměli skoro žádné zkušenosti jízdou v poušti a vůbec v písku. Tak Boris s Martinem jsou perfektní, zvládají to. Mají teďka před sebou část ještě 8, ještě 8 etap, ale část, kterou oni znají, znají z, z toho, co jezdili předtím vlastně autoklost, takže mu jim bude hodně sedět. Těch písčích etap už tam tolika není. Fanouci jsou úžasný, zejména v Bolívii. Trochu nás překapilo, že v Peru nebyl až tak velký zájem vlastně o realý Dakar. Argentinci, ale i Bolivíci jsou úplně z toho nadšený. V Peru je to relativně vlažný. Zaznamenali jsme i nějakou manifestaci proti Dakaru, kvůli které jsme museli vlastně zajíždět si. Jak asistentní vozit další trasu, ale vlastně vyžívali to i, i závodníci. A jinak my jsme to moc vlastně nestihli, vlastně že peremně se vlastně pracuje. Mně se teda podařilo náhodou, když jsme jeli čepovat palivo do města pro závodníky, tak tam byla krásná luxusní pláž a měli jsme krásný nápad, že se pojedeme vykoupat do, po, do toho teplého moře. A bohužel mě tam kousnul, jak se následně ukázalo, vlastně nějaký reynok nebo zautočil na mě nějaký reynok. jak jsem pak vlastně celý, celý odpoledne nemocnici, dostal jsem nějaký anticerum proti otravě a proti, proti tomu bylo to pro mě zážitek v Peru navštívit uh, místní nemocnice a jinak nic zásadně se, se nestalo. Tak po sportovní stránce jsme uh, spokojení, bohužel nejsme velmi spokojení. Už nám nejde jeden z motorkářů, Rudal který po těžkém pádě z Rally Dakar odstoupil. A samozřejmě zdraví je přednější a my respektujeme i to jeho rozhodnutí. A samozřejmě je to, je to velká škoda, ale, ale jak říkám, zdraví je přednější. Co se týče ostatních jezdců, tak děli nám radosti školkáři v tom, že se posouvají na lepší místa. Ten rozjezd nebyl úplně tak, jak podle jejich představ, ale posouvají se na, na lepší místa a David Pabiška v podstatě, v podstatě to samé. Ten bojuje se zraněním, kterého dost limituje. Každopádně jsme rádi, že jede a věříme v posun na, na lepší pozice. A velkou radost nám dělá auto Boris Vlculík a Martin Plechaty, kteří překvapili a velmi dobře bojují a teď nastanou vlastně etapy, které jim vyhovují. Tak samozřejmě vylepšovat pozice, které závodníci momentálně mají a udržovat techniku v dobré, v dobré kondici, aby ty těžké terény které teďka přijdou a budou náročné pro tu techniku, aby to ta technika zvládla a samozřejmě aby to jezdci zvládli po fyzické stránce.